Розпочинає святкову програму зразковий колектив «Веселі нотки» школи мистецтв «Заріччя». На концерті – новорічно-різдвяні пісні та хоровод з глядачами. Жителька мікрорайону Альона каже, на концерт потрапила випадково. Дуже приємно, здивовані, вийшли в магазин. тут свято, дитині подобається. Хмельничанки Тетяни в ансамблі співає син. Трьох років йому зараз де вже шість років. Хмельничанина Ігоря виступає дві дочки. каже тому, що концерт відбувся, сприяла погода. Ну це ж не міну оплисками одаровити. Було мінус наших там десять корте ну, було. Вас... Саме учасники концерту кажуть, виступати на вулиці полюбляють. Мені ну, подобається, коли ми виступаємо ще на У і збирається так багато народу. Я ще виступала в жахливіших умовах, були такі умови дощ був. Якщо дуже холодно, то ну, можна горло там застудити. Директорка школи мистецтв Заріччя Галина Ладанська каже, в сквері Бандери ставлять концерти по кілька разів на рік з моменту його облаштування, бо місце є вдалою локацією для виступів. Ми вже традиційно тут Директорка говорить наймолодшій учасниці концерту 6 років, найстаршим по 15. Діана Колесник, Іван Мовчан новини на суспільному Хмельницький.